Allt þetta ár og árin á undan hefur UNICEF barist fyrir öll börn um allan heim. Í hundrað og nýtjú löndum og verður far áfram. Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt, en með þinni hjálp höfum við gefi börnum tækifæri og von um framtíð. Fyrir hönd UNICEF og Íslandi færi ég þér innilegar þakkir og óska þér og þínum gledilegs nýs árs með von um betri heim.